Dnes se podíváme na jeden velmi důležitý zákon, který je reprezentovaný vzorečkem. Ale nebojte se, bude to zajímavé. Omů zákon je pro elektriku něco jako teorie relativity pro kompletní fyziku. Jako ústava pro stát. Prostě je to důležité. Tohle je elektrický obvod. Nějaké součástky. Tudy vedeme napětí a prout a na konci to něco dělá. Abychom správně navrhli elektrický obvod, Musíme také vědět, jaké napětí a proud tím vším prochází. Aby to dělalo to, nač jsme to navrhli. K tomu může sloužit OMU v zákon. Ten totiž popisuje vztah mezi napětím a proudem. Je základem pro správný návrh elektrického obvodu. A co je to OMU zákon? Si ukážeme na tomto jednoduchém pokusu. Pokud ke koncům vodiče připojíme zdroj stejnosměrného elektrického napětí označovaného U, začne obvodem procházet stejnosměrný elektrický prout značený I. Procházící prout je přímou úměrný napětí na zdroji. Právě to je OMOV zákon. A teď se na to podíváme detailně. Nejprve připojíme jeden elektrický článek, tedy akumulátor, a změříme napětí. To vyšlo 1,4 desetiny voltu. Změříme-li prout, hodnota bude zhruba 2 setiny ampéru. Nyní přidáme další akumulátor a měření provedeme stejným způsobem. Napětí nám vychází dvojnásobně, tedy 2,8 desetin voltů. A rovněž i prout, 4 setiny ampéru. Nakonec zkusíme připojit ještě třetí akumulátor. Napětí vyjde logicky trojnásobně, tedy 4,2 desetiny voltů. Prout samozřejmě 6 setin ampéru. Když tyto naměřené body spojíme, zjistíme, že prout procházející vodičem je přímo uměrný napětí připojeného zdroje. Samozřejmě, pokud chceme, aby takový obvod k něčemu byl, musíme do něj zapojit i nějaký spotřebič. V našem experimentu jej zastupoval odpor. A odpor je třetí veličinou, kterou si představíme. Udávaná je písmenkem R a je to poslední skládačka Ohmova zákona. Tento zákon se jmenuje po německém fyzikovi Georgu Ohmovi. Když Ohm publikoval svůj vzorec v roce 1827, jeho klíčovým zjištěním bylo, že množství elektrického proudu, procházejícího vodičem, je přímo uměrné napětí v daném vodiči. Jinými slovy, 1 volt napětí je potřeba k protlačení 1 ampéru proudu skrze 1 Ohm odporu. Ukažme si to na obrázku. Když prout protéká vodičem, jedná se vlastně o prout elektronů putujících vodičem. v zákon ukazuje, jak rychlost toku elektronů, tedy prout značený písmenkem I, je ovlivněn nutným tlakem elektronů k jejich rozpohybování, tedy napětím značeným písmenkem U. Celé je to pak ještě omezeno odporem vodiče, který působí jako omezovač toku elektronů. Ten je značen písmenkem R. A teď se znovu vrátíme k našemu vzorečku. Je super jednoduchý. Pokud jsou známy dvě z těchto hodnot, lze v tomto vzorci pro výpočet odporu upravit k výpočtu třetí. Hezky to ukazuje tato pyramida. Zkrátka je to jednoduchá pomůcka pro komplexní pochopení toho, co se děje v elektrických obodech. Vysvětlili jsme si princip Ohmova zákona. A teď se podíváme, jak to celé funguje. A to hravě. Zde máme exponát, který ukazuje, co se stane, když změníte proud, napětí či odpor. Tady jsou ukazatele procházejícího proudu, napětí a zde si můžeme volit odpor a vstupní napětí. No, ale nejlepší je, když si to sami vyzkoušíte, zde u nás a nebo ve škole. Tak bez odporu k fyzice se opět uvidíme u dalšího dílu.